Hola, sóc la Ramoneta Polideneta. Estic una mica nostàlgica perquè m'he trobat aquesta caixa de puros, eh, del meu, del meu Josep, que el cel sia. Ai, és que la guardava perquè, en sumar-la, em recordava el meu Josep, oi, com m'agrada el meu Josep. Però ara estava pensant com hauríem de reciclar-la. I aquesta caixa de puros, on va? És fusta. Ah, però és un envàs. Això va en envassos. capses de puros, capses de fruita, també, van el groc, els dels envasos. Ja sabeu que d'aquesta manera estem col·laborant amb els recursos escolars, eh? Ai, Josep!